Аве читай думки. Привіт всім працівникам спецслужб. Сьогодні у нас така тема: наскільки партія схожа на релігію, і буду порівнювати з тим, як розвивалося християнство, як розвивався матеріалізм і як буде розвиватися все-таки наше вчення дуалістичне. Ну, почнемо з того: напевно, що такий був вислів, що один король сказав, що релігія для жінок. А віра для чоловіків, тобто Бог і релігіозні ці е, ті учреждені, тіпа е, церква, вони є розірвані. І що це вся ці обряди придумані для заспокоєння народу, як морфії для народу, щоб є е, е, таке захворювання обструктивне? що коли людина повторює однакові рухи, то вона починає заспокоюватися, ніби вона починає контролювати світ над собою. Ну, те, що вже лікують, то коли вже рмиє руки. І от починають готувати там кутю, до яких ти в трусах маєш там стояти. Е, яка церква є першородженою, яка не є першородженою, там католики і протестанти сруться, хто з них католики, бо протестанти вважають, що вони є істинними католиками. І того ці моменти грають роль в тих людей, які мають дійсно якісь обструктивні захворювання. А є люди, які вірять в Бога помімо церкви, тобто їм все одно в яку церкву ходити, вони просто відчувають, що Бог є. Ну, це таке чувство кантовське. А є філософи, які розмишляють над тим, чим Бог є. Чим Бог є. От Бог як найрозумніший інтелект в світі, де Всесвіт є всім його мозком. І матеріалісти на це заперечують тим, що Всесвіт безмірний, Тому, навіть якщо якийсь є суперінтелект, він не може бути Богом, тому що ну, вічність вперед, туди, туди куди не глянь, безмірність, і того це не є найбільший розум, тому це не є Бог. Ну, я вже показував свої докази, Філософії. Це, я думаю, більш касається тих хто людей, хто готовий бути в авангарді, в партії, а не послідовників. Тобто це не можна застосовувати як агітацію, це можна застосовувати як підготовчий матеріал, що рух неможливий без безмежному просторі. Тому що, ну треба розуміти, що в безмежному просторі ми взагалі не зможемо двигатися, тому в нас є якась кінченість, а якщо в нас є якась кінченість, то це означає, що все-таки найрозумніша істота може існувати, просто вона існує десь у далекому майбутньому. Дуже далекому майбутньому. І про те саме пише Енгель своєму антидюрингові, що буде дурна безконечність тоді виходити, якщо в нас буде все безконічно тягнутися з нічого, з одинички виростати нічого. Оце математична задача. Теж рекомендую познайомитися, якщо ви дійсно людина, яка буде займатися агітацією, яка хоче займатися агітацією проповідями. Тобто, у нас агітація і проповіді мало чим відрізняються. Зрозуміти, що будь-яка релігія направлена на отримання реальної влади. І релігіозна особа завжди була номером два в будь-якому суспільстві. І коли в нас приходить я кажу, комуністичне суспільство, то там у нас були, ну, будемо, наприклад, СССР брати, у нас був Діамат, були філософи, які цим займалися розвитком научного атеїзму. Атеїсти такі самі віруючі люди, вони просто вірять в те, що Бога немає. Вони Ніяких доказів немає, що безмерзність космосу існує, але вони в нього вірять. Ви зрозуміли, що це все-таки є е, чимось таке трошки релігіозне направлення. Ну і упростається своїми обрядами, там, своїми святами, своїми якимось значеннями, іконами. Були ікони, а з'явилися зображення серпа і молота. Це все робиться для, ну, будемо так виводити, і Патрицеїв, і, і Для тих людей, які не мають часу на вивчення, які не мають достатньої бази на вивчення, але вони йдуть, краще вони будуть під контролем муто церкви, релігії, ніж вони будуть робити всякі безчинства і підуть в, в аує. Ну согласніться, вже краще хай, хай у них голова буде за цим, а займатися вже вихованням їхніх дітей, ніж відпустити їх, як кажуть, в цю багівську середу, в капіталістичну, м'якобуржуазну середу. Ну, така логіка. Вона досить часто виправлена. Чого релігія завжди була така? Релігія ще грала таку роль, от глянемо ми ізраїльський цей лівіт, що їсти, що не їсти, от там свинину не можна їсти, чого не можна їсти свинину, тому що населення було бідним, відповідно не могло купити достатньо дров, а свинина є завжди заглищена. І коли почали їсти свинину, вмирали ну, або хворіли. А коли телятина, то її достатньо там на, поставити на сонечко, і вона вже буде більш-менш готова, і її можна їсти. М'ясо переходить в при 42 градусах, воно вже починає готуватися. тобто не треба багато тепла, щоб е, приготувати. Білок звертається, вже можна їсти. Таким чином старалися, там, що можна ще вживати. Сьогодні можна вживати для того, щоб берегти здоров'я людини. Тобто що так само заборони на е, связі типа щоб ти жив тільки з жінкою своєю, а не шлявся де попало. Воно тоже є досить логічно, то в той час була епідемія гонореї. І кожен там п'ятий хворів на ту генерею. Якщо ти жив тільки своєю жінкою, твоя паства не хворіла, відповідно, ви швидко розмножалися і забирали більшу територію. Це був інтерес священика. У наш час, я б сказав, що це десь треба дотримуватися. Тому що у нас є різні захворювання по-жіночому і по-чоловічому, які не турбують цьому людину, але поливають на народженість. І на статевій функції. Тобто ми повинні все-таки досягати такого моменту, щоб у нас взаємостосунки між чоловіком і жінкою досягали якогось певного емоційного піку, а не були базовані на грошових відносинах. Це теж частина релігії. І от коли ми починаємо проповідувати свою точку зору, свою релігію, у нас, я казав, головний фундамент стоїть на тому усовне питання, все, що, що будується, це те, що існує великий прорахунок, що десь в далекому майбутньому з нас, з людства формується суперцивілізація. Ця суперцивілізація отримує один колективний розум, тобто ми всі як клітинки одного тіла, вона з'єднується в один розум, все світ стає, і мислячим і вона прораховує минуле і майбутнє і проживає ще раз життя кожного із нас і ми не можемо сказати що зараз це прорахунок минулого чи ми дійсно живемо в минулому і зрозуміло, що ну, у нас є матеріалісти такі як Спіноза і вони вірять в Бога, в те, що Бог це є протяжність чому протяжність? Тому що наші душі вони з'єднані з Богом, тобто по суті ми є Бог ми просто проживаємо в різних тілах Переходимо з одного з другого. Подивитися, чого Ейнштейн такий розумний, тому що в нього була правильна філософія. Він дотримувався научного детермінізму, що все сплановано наперед. І тоді, коли відкрили якраз то, що в нас зараз в врачах дуже часто трапляється цю квантову запутаність, то почали більше дотримуватися суб'єктивного ідеалізму. Це починають суб'єктивні ідеалісти доказувати, що пантова це оце щось воно означає. Насправді, там, ті кванти, це можуть бути дуже великі частинки, порівняно з тим, яким є насправді атом, не ділими, це найменше. Та вони можуть бути такі, як сонце проти макового зернятка. І те, що там існує те, чого ми не бачимо, і як воно перескакує в інші місця, то це точно це я навіть не буду сперечатися, тому що уже швейцарські вчені, математичний, до речі, факультет, займався дослідженням мозку, як працюють нейронні мережі. І Вийшло так, що мозок виконує набагато більше операцій, ніж в нього є синопсів і можливості посилати сигнали. І вони зробили математичну модель, де показали геометрично, як це все виконується, і сказали, що має бути ще 5 вимірів, через які йдуть сигнали, для того, щоб він виконував іменно Скільки операцій, скільки він виконує. Тобто багато чого ми не бачимо. Куди уходить наша свідомість і де вона відбивається, то ми цього не знаємо. Тобто наше вчення абсолютно не суперечить науці і не говорить, що еволюції не було. Була еволюція, але це все спланований процес. Це все є детермінічно, научно, тобто і цей спланований процес, наше все існування, наше все життя йде заради того, щоб потім сформувати Бог. А Бог потім руйнує це все і починає все спочатку. А для чого він це робить? А тому що вічне блаженство це вічна тьма і вічна мука. А саме це гралося, оце від життя і є смислом існування всього. Наші емоції. Ми можемо з'єднатися з Богом і в цьому житті. Але чи є сенс все одно і потім все зруйнує для того, щоб пережити наше життя? Тому ми повинні зробити наше життя прекрасним в першу чергу. Щоб ми отримали максимум емоцій. А що таке максимум емоцій? Це не стрибання з якоїсь гірки, якісь адренаміна. Це є взаємостосунки з людьми. Любов, дружба. А коли ти переходиш до любові і дружби, починаєш любити ближнього свого, то ти починаєш любити ідеального свого. І возлюбиш свого ворога. Бо царство небесне воно не десь далеко, воно всередині нас. Це емоційне відчуття. І потрібно насолоджуватися не тільки по, добрими емоціями, а й поганими. Тому що погані емоції створюють контраст. Ви виходите на вулицю, зараз холодно, приходите в хату і вам стає тепло, і як і вам стає добре. А якщо ви були постійно в хаті, ви б тої доброти і не відчули б, і цього не зрозуміли б. Я, наприклад, сільська дитина, я постійно мав що їсти, я поїхав в місто і зрозумів, що можуть бути такі моменти, що ти не знаєш, чи хватить тобі до кінця тижня, що їсти, що ні, то що добре, що так, що був забезпечений сім'я. А багато людей були знебезпечено в сім'ї, ми вільною питалися. Тобто, що таке добре, що таке погано, ми познаємо, якраз познававши цей світ. І Прекрасних почуттів, без поганих просто бути не може. Ми є всі одна душа, ми всі проживаємо те саме життя. Ми нікого не можемо винувачувати в тому, що він помиляється. Вибратися реінкарнації ми повинні кожному допомагати рости і йти вперед. І коли ми комусь допомагаємо, ми допомагаємо самим собі. І над цим треба дуже багато мислити. Я казав би, що треба закінчити вищу освіту, мати дуже багато знань. Але це все безполезно, тому що на вищій освіті ви навчитеся зробити такі вищі. Ctrl-K, Ctrl-V. Тобто скопірував, вставив, скопірував, вставив. Це не тільки касається тих текстів, а й того, що сказав вам викладач, і ви вставляєте собі в голову. А це ж треба, щоб був мислений процес, щоб ви не просто текст вставили в свою голову, а щоб цей текст мав емоційне забарвлення, щоб він мав якісь образи і тому подібне. Тому вся мудрість починається з любові до людей. І коли ми говоримо про цей великий прощот, коли ми його усвідомлюємо, починаємо дивитися на іншу людину, бачити в ній, Себе. Мало того, саме цікавий момент, що відчуття у кожного людини різні. І це все одно, що як прийняти там ЛСД і тебе мішається відчуття, то, е, як описують, не приймав нікого, не знаю, ну, так описують, що мічається, що ти починаєш чути, е, бачити звуки, чути е, е, е, зображення, то інша людина так постійно, вона може, Чути зображення, бачити, тобто її відчуття абсолютно відрізняється від твоїх, і там, в ідеальному, в тому світі, як кажуть, в тих вимірах, воно відбувається зовсім по-іншому. Тому, але вона привикає, і для неї це є норма. І вона так бачить світ з мовою зовсім іншого коду, тобто зовсім іншої операційної системи. І ти повинен це розуміти. І коли я це зрозумів, я підійшов до своєї матері, я оглянув на неї і уявив, як вона уявляє світ. Уявив, що це означає бути нею. І я так свою маму полюбив, що я не можу описати. Я в той момент зрозумів, що вона ж не так бачить, як я світ. Що там все по-іншому відрізняється, і досвід зовсім інший. І того вона себе так поводить, і того в неї такі принципи, і так сформований погляд на життя. І не можна її звинувачувати ні в чому, тому що вона пройшла свій шлях і бачила світ по-свому. І точно ви так само маєте дивитися на своїх близьких що якщо вони вас не розуміють, то це з тієї причини, що ви їх не розумієте. І напевно, що їм не дано даже вас розуміти, але ви повинні зрозуміти їх. Ви повинні зробити так, щоб їм було добре. І зрозуміти, що є для них добре. Тому що 99% людей не знають змісту свого життя, мучаться, врача рід думають, чого ж ми, я живу. І більшість речей, які вони роблять, це роблять з ради того, щоб не думати. Тобто трудоголізм, алкоголізм, фільми Дивимося в церкву ходимо, щоб не задумуватися над своїм життям, бо це питання нас дуже сильно мучить. Наша релігія починає відповідати. Релігія, віра, партія починає відповідати питання, чого ти живеш. Ти живеш для того, щоб допомагати іншим і через допомогу іншим отримувати емоції. Що твої емоції, от є, воно. Те життя, заради якого ти живеш. І як допомагати іншим? Я вже це пояснював, що до стеби сьогодні йому гроші, він проп'є. Треба змінити його життя, щоб він отримав освіту, щоб він отримав роботу. І щоб він осознав те, що треба допомагати іншим. І коли він буде, той чужа людина, буде, той, до якої ви ставилися, почне допомагати інших, він отримує щастя. І коли він отримує щастя, тоді воно повертається до вас. Тобто ви бачите, що людина щаслива, що ви її допомогли до цього дійти, і ви теж стаєте щасливими. Міняєте цілий світ. Цей Ці світ починає мінятися з маленького. Люба пандемія, епідемія починається з декількох заражених супер, які ходять і її розносять. Но у нас тут система передачі не скільки інтелектуальна, скільки емоційна. Я вже казав, що Лю... Треба чувствувати людей на рівні емоцій, тому що емоції, ми мислимо емоції, це вища діяльність, ніж розум. Ми приймаємо мисль, а ця мисль вже Переходять в образи, і ці образи переходять в емоційний стан, пов'язаний з нашим минулим. Тобто минулі емоційні стани накладуться на минулі стани. Тому це треба дуже сильно розуміти, чого людина хоче. Не можна людину обманювати, не можна її, її якщо в неї є такий погляд, що вона живе заради того, щоб стати олігархом, кидатися на яхтах і говорити їй, що «О, ти нас послухай, прийди в нашу церкву і ти, це все буде. Бо цього у цього не буде, ми цього не прагнемо. А тут вона приходить, в неї таке бажання, а вона починає розчаровуватися в цьому всьому. Тому що в неї немає того фундаменту, немає того розуміння, в чому ж ці емоції. Як налагодити зв'язки з іншою статтєю, як виростити своїх дітей. Тобто на ці питання ми не відповідаємо. Чому я говорю «Партія», церква, що це воно те саме. Тому що ми, я говорю, що будемо дитися на історію християнством. Як вони розвивалися, як вони один одного донатили? Що Константин чого їх підтримав? Він ж не, навіть не хотів, щоб його хрестили. Він при смерті його і Він це об'ясняв тим, що ну грехи мені гняли. Не, не вірив християн собі всього, але він побачив, що його більш армії християни, і він був змушений приймати християнство. І коли за ним потім був імператор, який був язичником і прийняв язичництво, то його вбила своя ж армія під час бою сперечалися, хто його вбив. Тому що своя армія доказувала, що це вони вбили, а чужа що це вони вбили. Тобто така суперечка виникла, наскільки його ненавиділи, що він поміняв їхню партію і релігію і хотів свою поставити язичницьку назад. Релігія завжди була е, політичною. Е, Згадаємо історію протестанства. З чого воно почалося? Е, з того, що деякі як кажуть, імператори Римської священної імперії, яка не римська і не священа, і не імперія, е, вирішили, що їм не треба, щоб Папа Римський їх помазував, і по суті, підтримали протестантизм, ангріканство хотів розвестися, не міг розвестися, створив ажниканську церкву. І почав обманіння на ну, католицьку. Тобто е сучасна я кажу, протестантські церкви та і наші церкви. Що це є? Це є присутсування до капіталізму. Тобто є пастор, який збирає з людей гроші. Відповідно, виконує певну місію, обрядництву. Тому що він приходить, починає розмовляти з людьми, коли там хтось помер, хтось народився. Тобто, це місія, об'єднавча місія, коли є паства, вона приходить і щось вони разом починають робити, чи разом вибирати політика, який буде продвигати їхні справи. Дуже недооцінюють матеріалісти у цьому моменту, хоча Радянський Союз це все дуже добре розумів, і в них був партрух, який був, по суті, священником. Так, да, виконував цю місію і розказував про світлий комунізм. І люди мали вірити в світлий комунізм, і в багатьох партрухів це все виходило. Тобто розуміння того, що в нас теж будуть свої священники, воно так і є. І спускається знову до християнства. В нас є постолів, які зраджують Ісуса Христа, потім в них там один зрадник, а замість нього з'являється людина, яка гоніннями займалася. І от всі вони поплатилися за те, що вони зрадили Христа. Їх тоже, їм теж вбили їх по суті, але наскільки вони увірували в те, що Він говорив, тільки після Його смерті вони так увірували, а під час Його смерті вони утрикалися. Бачите, як церква виросла. І от в певний момент, коли вони утворили церкву, вже їх там було 12, вони вже рішали, що проповідувати, як проповідувати, то вони зразу сказали, що там в них були прислужники, що ми вже більше не будемо готові їсти. Це навіть в Біблії записано. Ми більше не будемо готовити їсти, ви будете нам готові їсти, а ми будемо займатися суто проповідуванням. Коли вже сформувалася думка, що треба проповідувати, ці суперечки відійшли назад, а в нас зараз це називається кружковий етап. І це зиявство теж проходило кружкове етап, куча сект, які між собою сперечалися, що ж вони будуть проповідувати, і що є істина, що є не істина. В той момент створюється церква і починається сплата десятини. Тому що якщо ти працююча людина, ти якийсь високий професіонал, ти не маєш часу займатися проповідництвом, але ти в це віриш. І ти хочеш досягнення іменно цієї цілі. І що ти робиш? Донатиш. Додатиш на постійній основі. Тобто, заходиш і говориш, що на тобі проповідуй. І проповідника інтерес чим більше людей заохводить в свою цю церкву, свою цю паслу, тому що він починає отримувати з цього гроші, починає рости. І коли в нього пасла доростає, йому треба вже якихось прислужників, якихось священиків, агітаторів внизу. Отворюється е, семінарія, де треба їх вчити. Туди йдуть люди, і туди їх, як кажуть, вчать догмам ці. Ну, не догмам, напевно, що... тому що якщо розбирати середньовіччя, то там монастирська середа дуже була прогресивна, там наука процвітала, суперечки філософські процвітали. От тільки ми не відходимо до цього моменту, що Бог існує, а займаються розмислями, як Він існує і чого Він існує. Точно так само у нас мецералістична церква, того Іллієнко в себе і зарізав, що ми не можемо говорити, що Бог існує, бо тому що ми і атеїсти. Тобто, я думаю, що наша церква більш плюралістична, тобто докажи, покажи, розкажи. Ми більше, напевно, вдалися відку фуми, і не тільки фуми Ахвінського, а й фуми того, що апостола, який не, поки своїми руками не попробував, не повірив то це все залежить дуже сильно від розмислів, від того, як ти доводиш, а не від віри і релігії. Але людина починає, як кажуть, вірити, вона починає досліджувати свою цю віру і знаходити в ній всяку логіку. Є люди, яким достатньо вірити, вони сплачують десятину для того, щоб досягнути отой цілі. І на цих людей йде основна, як кажуть, проповідь. Для них треба готувати проповіді попроще, тому що вони не здатні зрозуміти того вищого, то треба дуже сильно спрощувати, щоб її до себе агітувати. І відповідно вони лишають пожертви, тому що вони вважають, що це правильно, що ми маємо цього досягнути. Вони бачать в силу, що ми можемо цього досягнути, і цього не треба цуратися. Людина високий професіонал, там, якийсь програміст, заробляє тисячу доларів, і якщо вона з тисячі доларів там, 50 в місяць віддає на розвиток церкви, це прекрасно, це чудово. Тобто сплачує якось там в мусуменціці 2 відсотки, 20 доларів дає. Це, це, це класно, це супер. І таким чином церква може рости, і таким чином може рости секта. Секта переходить церкву. Церква що таке? Мільйон, мільйон послідовників. Спочатку йде секта, потім вона переходить в якесь учення, і це учення переходить в церкву, коли доходить мільйон послідовників. Щоб ви розуміли. Та саме партія, це та, та сама церква. Коли ми говоримо про наші партії, які мають лідерів насправді, це все одна партія і одна церква. Церква кліптократії. Споживання і кліптократії. Задовольнити потреби тіла, тому що тіло — це є все, душі немає. Емоції є неважливими. А щоб мати емоції, можна понюхати кокоїнчику. Набратися горілочки і от таким чином отримати емоції. Це такий їхній вузький світогляд. Так вони себе вбивають маленько. Ми ж бачимо це такі емоції в тому стосунках між людьми перш за все, між чоловіком, і жінкою, тому що це продовження нашої церкви. Чим більше в нас таких сімейних людей, вони рождають своїх дітей і виховують в цьому ключі, тим для нас, як зрозуміло, вигідніше. Воно все буде рости, і з них будуть виростати наші агітатори, наші проповідники. Тому, я так кажу, це більш така проповідь для тих, хто буде йти шляхом апостольським. Розуміти, чого так відбувається. І вам буде треба складати свої проповіді. Тобто, коли я показав свою філософську думку, Вилишив тих 45 хвилин, то вам треба їх буде базувати на тих 45 хвилин через ту призму дивитися на світ, я кажу, коли я бачу один солдат заколює другого солдата, то у нас що виходить, що ти сам себе вбиваєш. Які ти емоції при цьому повинні переживати? Тобто людина, яка бачить з погляду іншого там, матеріалізму, вона бачить необхідність в цьому вбивстві, тому що ти по-іншому не виживеш. Коли ти дивишся з нашого погляду, ти розумієш, що це беззлуздя, і що це беззлуздя можна було зупинити в минулому, борючи нормальне суспільство. А боротися за нормальне суспільство в одному – це нереально. Це треба, щоб було велике об'єднання людей, багато проповідників, велика паства і, відповідно, зміна економіки в ту сторону, яка дозволяє розвиватися суспільству. І коли в нас просто матеріалісти-комуністи бачать комуністичне общество, вони вірять в комуністичне общество, то ми віримо ще глибше, ми віримо в те, що Бог посилає нам це комуністичне общество. Шо за це суспільство, він і стверджує, що ми маємо боротися, це, ну, сказати, що ця боротьба, цей шлях є для нас щастим, є для нас раєм. Розумієте, наскільки це все для нас воно важливе. Тому я говорю, що ми будем, маємо брати приклад з тих попередніх релігій, вірувань, ми в Бога. Хоча ми маємо докази його існування, ми знаємо, що він існує, але більшість людей ці докази не можуть прийняти. Ви розумієте, чого, тому що в нас є такий освітній рівень. Але ми будемо стремитися створити такий освітній рівень, щоб філософія була загальною, щоб вона там починалася вивчати її ще з 5 класу, а може ще й з 3 класу якісь початки філософії. Ми її людям заложували, показували приклади. Тому що це неправильно, що в школі не вивчається філософія. От релігію ми в школу хочемо принести Біблію, а філософію ми не хочемо принести. Хоча, як кажу, я в школі Цзи вивчив, читав про нього, Конфуція читав про нього. І от коли там суперечки, що християнство таке релігія поневолення, ну, але хто переміг. Цзи переміг, Конфуцій переміг, Будін переміг, мусульманство перемогло. Перемогло те, що християнство здатне до реформацій, до зміни і пристосування до майбутнього. От китайці все пови знаходили, а європейці всі ми скористалися завдяки тої релігіозної думки, яка в них була. І вона відповідала тим виробничим силам, які були в той час у світі. Треба це розуміти, що виробничі сили змінюють погляд на релігію, погляд на Бога. Так, да, комунізм да, прекрасно вірити в те, що людина може все, що людина досягне всього. Але ми, як бачимо, що цей вульгарний матеріалізм приводить нас до чого? До клептократії, до олігархічного стану. Олігархії, вони такі самі матеріалісти. Ну і що по завершенню, можу сказати, що. Чи був виправданий матеріалізм е, Леніном та іншими людьми? Напевно, що був виправданий. Тому що е, говорити, що Бог за нами в той час, коли церква володіла всім, навіть душами людей, то це було досить важко. І того в нас пішло заперечення. Ми заперечили церкву. От ми заперечили церкву, прийшла клептократія. І церква пристосовується до клептократії, сама стає клептократією. І для них вже релігія це маска, а не те, що там істинно в душі воно робиться. І е, тоді виходить так, що ми заперечуємо клептократію з за допомогою віри в Бога. Бог не заперечує комунізм. Бог. Е, ми йдемо до цього комунізму разом з Богом, і ми заради нього його і творимо. І в нас дуже буде багато проблем, бо слова ці, істинні вчення, воно має розповсуватись не просто по всій землі, а по всьому всесвіті.